Mä näyttelen siis Mariaa, joka on käsikirjoittaja ja sitten tota, ajautuu siis tämmöiseen hetkeen elämässä, ettei oikein tiedä, että mihin suuntaan lähtis. Että tavallaan vois valita jotain muitakin reittejä, kuin mitä on aikaisemmin mennyt. Ja sitten hän päätyy sitten, kuinka paikassa nyt voi paljastaa, mutta kuitenkin päätyy stand -up kurssille Ja tota, innostuu sitten niinku tästä tavallaan ihan uudesta aluevaltauksesta, mikä aiheuttaa siis suurta häpeää ja tuskaa ja vaikeutta, mutta silti siinä on joku mikä kiehtoo. Ja tota, sitten, sitten tää leffaan myös osittain nopeasti pääpiirteittäin niin sitä matkaa sitten tämmösen stand-up-kiertojen matkaa minne Maria menee mukaan ja täällä kiertojalla sitten tutustun on tähän sitten muutama, Tommiin. Ja muutama muukin sitten Kyllä. keskiössä oleva tyyppi, jotka kaikki tuovat vähän niin omaa uudenlaista haastetta sitten Marialle. Ja varsinkin tämä Tommin hahmo, niin tuo semmosia vaikeanlaisia ärsykkeitä, mutta sit myös semmoisia aika kutkuttavia, hyvänlaisia ärsykkeitä, jotka niin johdattavat Marjan varmastikin pohtimaan kaikenlaista. Kyllä. Ja näillä niinku, huumorit poikkeaa toisista, niin se on <köhön> hyvä tavallaan, lähtökohta myös, että kuinka tärkeä se on sama, sama huumorin ylipäänsä. Mm, kyllä. Ja tämä Tommi on, niinku, jos siitä pari sanaa sanoo, niin se on sanotaanko, aika tätä sillain ehkä jossain määrin tavan edustavampi kaveri, jonka huumorintaju on ollut semmoinen kesäteatterihenkinen. <tosimus> ensimmäisen kerran tämän leffa treeneissä niin me toisillemme me loimme toisillemme semmoisia se niin oltaisi, että tä oli oli Jamie no, McDonald, McDonald oli meitä ohjaamassa aah. ja coachaamassa joten siis oltiin niinku hyvissä käsissä mm. ja hän niinku pyysi meitä sitten heti että tehkää omaa no. itsellä mm. setti ja sitten roolihenkilönä setti ja siis se oli kyllä siis vitsi se oli että Oulet on niinku tavallaan selvyytynyt jostain niinku, on niinku tavallaan uudesti syntynyt mm. vaikka se on mennyt kuinka huonostikin. Mutta siis tajusin tavallaan mitkä kiksit myös saa Ei ainakaan ihan heti. No, ei, ei, ei, ei, ei. Tarvitaan joku uusi kriisi sitten. Joskus itse sitten löytää. Siis tänne niin, näin.